Світлана із чоловіком та шістьма дочками приїхала до Миколаєва із селища Засіля, яке потерпало від обстрілів російських військ. Жінка говорить, з собою речей взяли мінімум, тому допомога волонтерів дуже потрібна. Емоції, я навіть не знаю, як вам сказати, страшно сильно було, особливо за діток. Гарно, що тут, а потому, що тут хоч є якісь там. В не вважайте, почти неділі-дві ми нормально не милися. Хочу додому. Що як, може, швидше вс... ну, це все закінчиться і вже вдома буде. Всі додому хочемо, не хочемо нікуди далі. Двигатися. Кажуть, Миколаїв, Миколаївська область – це наш рідний край. На сьогодні у цьому закладі перебувають 35 людей. Хтось залишається тут на тривалий час, інші їдуть далі. Вечері буде 37. Люди забезпечені всім необхідним, по мінімуму. Кожен день підвозяться. Те, в чому вони нуждаються, не заказують, їм привозять. Обезпечені обедами, питанням, чаем, одягом. Благодійний фонд «ФОЮА» допомагає громадянам України евакуюватись в інші міста або до кордонів з іншими державами. Доставляють гуманітарну допомогу у звільнені населені пункти, а також людям, які евакуювались до Миколаєва. <кій> Несколько коробок с вещами по разным категориям: для маленьких деток, для подростков, для мужчин, нижнее бельё, верхнюю одежду, постельное В, в деток это детские игрушки, которые они быстренько все разгребали. В общем, собрали все, что необходимо было, и сегодня завезли. Очень надеемся, для них фонду допомогу, необходимо. У нас дуже багато людей, ніколаївців, які віддають нам в качество гуманітарної допомоги для людей, які нуждаються. І також ми привозимо допомогу з Європи, теж передають гуманітарну допомогу, зовсім нову, збірками. І допомогу є ще такі місця, як Тернополь, який також само збирає одежду, ігрушки, книги і все в Ніколаєв. Допомогу людям, які тимчасово переїхали до Миколаєва. фонд планує надавати регулярно. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.